У Великій залі обласної філармонії лунають східні мотиви. На сцені академічний симфонічний оркестр і хор. За пультом композитор і диригент із Австрії Олександр Рахбарі. Він записує прем'єри двох опер, до яких написав музику. Ці два твори, які вони зараз записують, є унікальні. Один раз тільки в світі створені. На слова гете. Гете написав на східну тематику твір, який називається «Західно-східний діван». Це пов'язано з перською культурою, східною культурою. І на цей твір жоден композитор не писав музики. Другий твір, який вони записуватимуть, це буде про пророка Авраама. Це теж виняток. Також жоден композитор до постаті Авраама Старого Завіту з Біблії ніколи не звертався боїст Академічного симфонічного оркестру Ігор Брахніцький каже, працювати з композитором з Австрії – цікаво. – По-перше, що мене вразило, що він працює на пам'ять, без партітури, пам'ятає все, що є партітури кожні голоса. Досить відповідально ну, перед ним якби виконувати, як і на репетиції. Репетиції практично, як концерт кожен раз. Хмельницький академічний муніципальний камерний хор у такому форматі працює вперше, каже його директор Ігор Цмур. Його музика не є звичайна і не є така, як на співного характеру, яку ми виконую, звикли виконувати. Тому його музика насичена колоритом турецьких східних казок, східних лейтмотивів, тому це є безперечно дуже цікаво. Навіть той факт, що він був асистентом легендарного Герберта фон Караяна Берлінської філармонії у молоді роки, два роки. та І той факт, що він очолював один з кращих симфонічних оркестрів світу, Брюссельську філармонію, як головний дирагент 12 років, це багато про що говорить. У Хмельницькій обласній філармонії композитор із Австрії Олександр Рахбарій з оркестром зіграв концерт Петра Чайковського. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.